اور حضور کا ایک فرمان سنی ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑے بسم اللہ توقع تول اللہ وَلَا حُلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِ مختصر دعا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرح کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا جائے گئے اور تیری کفالت کر لی گئے تیرا اللہ کفیل ہو گئے اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گئے اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا. کام کیا کرنا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ ولا ہولا ولا قوت